Tere sulle, kes sa seda videot juhtud vaatama. Ma tahan sinuga lühidalt rääkida koutsingu kogemusest Tšenetiga. Ja kas mina soovitan valida koutsingut? Kui mina läksin koutsingus, ega mina päris täpselt ei teadnud, mis see endast kujutab. Aga kuna mul oli teema, millesse mul on ise kinni jäänud, takertunud, ma ei liikunud edasi, siis ma otsustasin selle siiski valida minna koutsingusse. Ja ma olen nii tänulik endale, et ma seda teha otsustasin. Et Jeanette loob sellise mõnus positiivse rahuliku õhkonna, kus on väga hea olla ja väga osavalt aitab sul näha, kus vähemalt minul aitas siis näha, kuhu ma olen takkertunud, millega on vaja lõpp teha ja kuidas ja kuhu suunas edasi liikuda. Et peale koutsingut on minul selline hingerahu ja, ja selline power, et, Et kõik see, mis mind takistas, sellega tegime me lõpparve ja praegu ma näen ainult seda sihti, kuhu suunas siis ma tahan edasi liikuda. Et kindlasti pead arvestama sellega, et muudusteks pead sa siiski ise valmis olema, suure töö edasi liikumis pead sa ikkagi ise ära tegema. Et seda Jeanette sinuast ära ei tee, aga ta näitab sulle ikkagi kätte väga selgelt, et et kus sa omadega oled ja, ja, ja, ja kuidas, siis, eh, kuidas leida siis need viisid ja, eh, põhi, ja edasi liikumiseks. Et, eh, kui sa kahtled kas valida või mitte, siis kindlasti vali, sest et kaotada juba pole mitte midagi, ainult võita. Nii, et, eh, kui sul on mingid kohad, kus sa oled kinni ja ei saa liikuma, siis vali coaching. Ilusat päeva sulle ja aitäh, et sa võtsid aja, et seda videot vaadata!